Ministrul justiției. Dezamgit de procurori. A subliniere teptam mai mulți candidați pentru subliniere Fiadicot. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se arată dezamgit de faptul ce doar doi procurori subliniere i-au depus candidaturile pentru funcția de procuror subliniere Faldicot. Așteptam mai mult candidați pentru Sefia Dicot, scrie ministrul pe Facebook. Tudorel Toader mai anunce, la Ministerul Justiției, interviul se va desfășura vineri, 11 mai, începând cu ora 1000. Procurorii Daniel Horodniceanui Felix Benil s-au înscris în cursa pentru Sefia adicot. Daniel nu este procuror ref al direcției, iar Benil este prim procuror al parchetului tribunalului Bacu. Felix Benil a candidat pentru un post în CSM. Lunii a fost ultima zi în care procurorii au putut depune cereri de înscriere la selecția organizat de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror sub liniere Rezultatul va fi anuncat în 14 mai, în condiile în care mandatul lui Daniel Horodniceanu se încheie pe 19 mai.